І так, хочу показати проєкт клітки для великого собаки. Ось так вона виглядає, ще не зафарбовує але ось так вона буде виглядати. Значить це є повністю готовий проєкт. І працює вона ось таким чином, дверки ось таким чином відкриваються, Собака заходить всередину. І зверху, над дверками, ми ще маємо шуфлятки. Дві, які можна щось положити, щось поставити. Ось так вона виглядає. Вот.